Зінкор пан зріє. Ордери і ключі від квартир спецпризначенцям, учасникам бойових дій на сході вручили у приміщенні міської ради мер Хмельницького Олександр Семчишин та голова обласної ради Віолетта Лабазюк. Це вже третє моє разом з обласною радою для хмельничан вручаємо ордери і ключі на власне житло. Ми два рази вручали по дві квартири, і сьогодні ми маємо найбільшу кількість вже за цей разів – чотири. За словами Олександра Семчишна, квартири хмельничани отримали в новому будинку у мікрорайоні Озерна. Тарас Олександрович. Вручення ордеру на власне житло, каже спецпризначенець Тарас, стало сюрпризом. Це дуже неочікувано було для мене, в мене є дружина дитина, якій три рочки було недавно і сьогоднішній дзвінок прийти в міську раду є дуже неочіканно, навіть зараз не сильно віриться, що отримав власне житло. Ну, я в черзі в міській, в міській раді вже доволі давно, я думаю, з 14-го року орієнтовно, я як і на військовій черзі, так і в черзі від міської ради, і от рахуйте з того часу, я Очікувано це житло. У мене дружина навіть не знає про те, що я отримую житло, тому е приїду, подивлюся, зателефоную я. До цього часу, каже Тарас, його сім'я мешкала на зйомній квартирі. 15-му році отримав поранення, що. і ну, весь час війна продовжується, як. і ми, військові, ті, хто отримали це житло, тому я думаю, що ще нічого не закінчиться. Це буде надійний тил для того, щоб можна було виконувати завдання і не думати, що хтось може там виселити чи от, різні ситуації можуть. На сьогодні у Хмельницькому зареєстровано біля п'яти тисяч учасників бойових дій. З них біля 900 осіб стоять на черзі на поліпшення житлових умов, каже заступник завідуючого оборонно-мобілізаційного відділу міської ради Ігор Олійнік. Це однокімнатні квартири, але вони є досить великі. 45-50 квадратів. В місті Хмельницькому працюють дві програми для поліпшення житлових умов. Перша – це у нас є по повному фінансуванні, йде фінансування від громади 100%. А інша програма – це 50 на 50. 50% учасник бойових дій сплачує 50% міста. За різними програмами близько 220 осіб отримали житло». За словами Ігоря Олійника, у Хмельницькому у 2022 році взяли гроші з міського бюджету на придбання житла учасникам бойових дій на сході. У нас на наших дві програми по співфінансуванню по повнофінансуванню заплановано біля 6 мільйонів гривень. І ми, в принципі, в межах цих сум зможемо надавати житло. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.